Takže, vítám vás u soutěžního videa s .cz na tablet Lenovo IdeaTab Mix 3 2 v 1. A je se stírat. Ale ne, teď vážně. Rad bych vyhrál tento... A LAP. Topo-tablet. Než jsem dokoukal toto video, tak video říkal, že mám. Skočil. Cáto. Takhle to dopadlo. Poté jsem na video dokoukal. Ne, ale teď vážně po druhé. Proč bych chtěl tento Laptop-tablet. Za prvé, jelikož máme rodinný počítač a něco na ně přestříhat nebo zrenderovat trvá opravdu dlouho. Je to opravdu rodinný. Takže než odtamtud nikdo vyleze, tak čekám třeba i čtyři hodiny. A jak už jsem říkal, tak se stříhat či něco zrenderovat za jeden den dopravně nejde. Když mi rodiče dávají limit, tak dvě hodinky na den. Za druhé, jak jsem se tak koukal, tak tento tablet nepostrádá ani kvalitní fotoaparát. Takže si nebudu budu muset půjčovat kamarádu zpětku. A když mám v plánu natáčet videa na YouTube o něco víc, tak mě zahrře u srdce, kdybych tento laptop, tablet. VYHRAL! Za třetí Jeden člen mojí rodiny právě studuje vysokou školu a určitě by mu tablet pomohl jak na prezentace tak na bakalářské práce Za čtvrté Když jsem porovnil naši rodinnou šunku, tak jsem zjistil, že i takové malé zařízení je tak dvakrát výkonnější Za páté minus osmičky a následné Windows desítky jsou aspoň podle mě nejlepší operační systémy Protože nemám, ale vzhledem si je přeju Mají vysokou přehlednost eleganci Jednoduchost? Zkrátka co říct. Podle mého je tento tablet úplně ale úplně geniální. Za šesté. Když jsem začínající včelař a děda asi 90 km ode mě, tak bylo super si stáhnout příručku v pdfku a učit se přímo ve včelině. Za sedmé. A samozřejmě hry. Protože už mě nudí, když poslouchám ve škole, jak všichni hrají úžasné hry a já zatím nerdím jen šachy online a sudoku. Za osmé. Tento tablet má v sobě slot na SD kartu, takže nebudu muset dávat filmy či seriály na kazety. Mám v oblibě až moc seriálů, filmů a youtuberů, takže se do doopravdy hodí. zadeváte. 9. Jdu se stříhat a zrenderovat toto video a zbírat 100 lajků, abych jsem se do té poroty vůbec dostal. Takže děkuji, že jste se na to video podívali. Určitě dejte like, ať to mám z čeho nazbírat. Sdílejte, komentujte, a jak už jsem říkal, brzy budu přidávat různé videa na YouTube. Jestli tohle nevyhrajou, tak gratulují vítězi. Ozvěte se mi na Facebook, link bude v popisku. Ještě jednou děkuji za podporu a zdar!